ми це. Ні, так красиво Ми знаходимося в Костянтиновському кар'єрі. І зараз тут було два орки закопані. Зараз їх виряли і забрали, щоб поміняти на наших. І зараз я вам все далі подробно покажу. Коли саме вийняли? Вийняли місяць назад тому цих орків. Ну, закопали раніше місяць назад, а орків вийняли місяць тому назад і забрали наші солдати з СССР. Оце ж шлем, оце ж тут було двоє поховані. Оце ж, оце ж горів, оце БТР, не БТР, а БМП горіло, От, і двоє згоріли, і двох, і дядько тільки отрожа, це може ви його не знаєте, тут поховав, а потім ЗСУ приїхало, вихопало і обміняло, типо, на наших. Вам не не пусти, да, Та тут ашило десь около 400 чоловік. А ще, якщо я вас поведу на сосну, то ви самі, офігієте, обітрете по я. Часть була в нашому селі, там як комендантський, фінальський рот, або батальйон. А всі самі техніка йшла через нас, на кафінці, там є мост. О, він, ще, він раніше був на воєнних картах мож, переправа. О, і вони йшли по старих картах і заходили ну, на той морд. Ну, він розвалений, розрушений вже год, ну, багато, год 10-15, як розваляли. І вони там, черг, вони там поставили переправу, і оце, техніка, це вся техніку багато, 5-8. Виходили через наше село і через переправу і пішли вони на позицію. Прийшли. у нас тобі Тут нас дві неділі були, шмони були сильні. Збирали може житті в для них в школі, шукали АТОВІІ, хлопця послужили. Забрали з нашого села одного АТОВІІ і двох хлопців. АТОВІІ ми підстрілили. на а живий до, до сусіднього села. Там його э, ліжці привезли до нас, і він звернувся на баштарку, а мене на мене. А ті двох хлопців і теж, і так. И последующий день не знаем. После этих 15 дней в Ада, то это для нас было вообще...